جیسے سوتانو لمبے یا کی اپنے اس بیٹے پر پڑی نا آنکھوں سے آنکھوں کا ایک سیلاب جاری ہوا اور زہران بابا سے پوچھا کیا بابا میرے حسین کا اس دنیا میں آنا آپ کو پسند نہیں ایک مرتبہ سلطان المبیا نے رو کر فرمایا بیٹا کیا بات کرتی ہے حسین ہے تو میں ہوں حسین ہے تو میں ہوں روتا اس لیے ہوں کہ میں نگاہ نبوت نبوبت اور رسالت سے دیکھ رہا ہوں ایک زمانہ آئے گا اللہ کو دس سہارا ہوگا تیرا یہ بیٹا تین دن کا بھی اور پیاسا ہوگا لوگ رہے ہوں گے اس وقت رو کر کہا رسول کی بیٹی نے بابا کیا اس وقت علی نہیں ہوں گے نہیں بیٹا علی بھی نہیں ہوں گے اچھا ہسن نہیں ہوں گے نہیں بیٹا زہرا حسن بھی نہیں ہوں گے بابا آپ بھی نہیں ہوں گے نہیں میں بھی نہیں ہوں گا اس وقت تڑپ کے اٹھی ہے تیرے نبی کی بیٹی اور رو بیٹی ہوں تمہ کی بیٹی ہوں زہرہ بات تو یہی بلاتی ہے کہ اس وقت تو بھی نہیں ہوگی رو کر جا بابا جب نہ علی ہو نہ حسن نہ میں تو میرے حسن پر رو گا سلطان المپیر نے ایک آسمان کا رخ کیا پھر بیٹی گا بیٹا لہرا رہ تم پریشان نہ ہو اللہ ایک ایسی قوم خلک کر